Dragnea, mie mi să moară familia mea, când pe amul Vrem să moară familia mea, dacă vreau război nimic, dacă vreau, am cinci pe popule. Ultraj, violență, distrugere, jaf pe domeniul public, nesupunere. Așa arăți unei întregi societăți că a greșit. Știi cum e vorba aia? Pe cine nu lași să moară? Dar să nu înțelegeți greșit acest mesaj, producătorii emisiunii noastre sunt 100% alături de protestatari considerăm că dreptul la viață este unul fundamental iar statul trebuie să fie garantul său, dar nu cu forța. E dreptul fiecăruia să aleagă când și cum dorește să își dea obștescul sfârșit. Începând de la cetățenii care îl plâng pe Dragnea, paladinul corupției, continuând cu luminații care se vor îmbulzi ca vitele la tăiere în noaptea de înviere și terminând cu acești bravi cetățeni mânați de nevoia de a contracta virusul și a muri cu bale la gură și cu tifla la cur într-un spital de stat. În ciuda eforturilor supraomenești ale cadrelor medicale pe care le-au înjurat și agresat zilele trecute. Este dreptul lor moral să aleagă boala, spitalul și moartea, iar protestul lor este unul just. De ce nu-i lăsăm să joace la păcănele? De ce nu-i lăsăm să meargă în cluburi? Hai să deschidem Romexpo și să invităm cetățenii doritori de boală și de moarte, să se înghesuie ca sardinele. Punem aparate de păcănele, băutură la preț de producător și cu de toate! Le punem și ceva entertainment frumos pe gustul lor! Un tanca uraganu, un George Simeon, o șoșocă! live. Două săptămâni ar fi de ajuns ca toate aceste spirite libere să primească câte o zi de distracție. Prețul biletului pentru acest mega show liber de restricții să fie unul singur. Ca toți să renunțe. Înscris la asigurarea medicală, cine se hotărăște că totuși sunt bun la ceva, medicii aceia scuipați și bătuți pe 30 martie, să plătească din propriul buzunar costul întreg al tratamentului. Dar le recomandăm să țină banii pentru aparate și băutură, fiindcă oricum nu vor vrea să dea nas în nas cu medicii aceia pe care tot ei i-au hărțuit pe la intrările spitalelor. Iar dacă se îmbolnăvesc de virusul acesta inexistent și n-au bani de spital, păi atunci să fie aduși înapoi la distracție, la Romexpo, unde să continue concertul Țancă-Uraganu, să cânte toți în cor cele mai populare refrene, să dea la lămâi și cireșe până și ultimii bănuți, să li se toarne ketchup cu maioneză în perfuzii și să fie în cele din urmă liberi! În lăboare, în lăboare, în lăboare. Nu m-ați scos Chiar fierele voastre din țărână Minți bolnade, stârburi slade, de berii.